في مكه يعد برج ساعه مكه من اهم المعالم الحضاريه اللي تزين مكه المكرمه واكتسب اهميته لوقوعه الى جانب الحرم المكي يوصل ارتفاع البرج الى 601 متر وهذا الشيء خلاه يكون ثالث اطول مبنى في العالم واعلى ساعه في العالم ترون تقرون الوقت من على بعد 17 كيلومتر من هذا البرج تتكون الساعة من أربع واجهات، ويبلغ حجم الواجهتين الأمامية والخلفية 43 متر في 43 متر. أما يبلغ حجم الواجهتين الجانبيتين 43 متر في 39 متر. تقدرون تشوفون أكبر لفظ تكبير في العالم فوق الساعة، حيث يصل طول حرف الألف في كلمة لفظ الجلالة الله إلى أكثر من 23 متر. وتحتوي الساعة المصممة على الطراز الإسلامي على أعلى منصة مراقبة في المملكة العربية السعودية السعودية 558 متر فوق مستوى سطح الأرض يضم البرج متحف إسلامي ومركز تحري القمر ومصلى يتسع لعشرة آلاف شخص ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة ستة طن تم إنشاء ساعة مكة المكرمة فوق هيكل حديدي يبلغ وزنه 12 ألف طن ويتكون الهيكل الحديدي من حوالي 14 قطعة فريدة وقام ما يزيد على 250 عامل بلحام أجزاء الهيكل الحديدي على ارتفاع يبلغ حوالي 600 متر استخدموا سبع رافعات في أعلى برج الساعة عشان يقومون بأعمال التركيب والتثبيت وأضافوا أربع رافعات دائمة فوق أعلى الساعات الأربع حق أعمال الصيانة أما محركات الساعة فيبلغ وزن كل محرك ما يزيد على 21 طن ما يجعل محركات ساعة مكة أكبر وأثقل المحركات اللي تم صنعها لين الحين غطية واجهة الساعة المزخرفة بثمانية 98 مليون قطعة من الفسيفساء الزجاجية الملونة يبلغ طول عقارب الدقايق 22 متر وطول عقارب الساعات 17 متر ويزن كل عقرب 6 اطنان ويستخدمون في نظام الاضاءة مليونين مصباح من نوع LED لإضاءة ساعة مكة ليلاً